Morjes, nyt on koteuduttu puolustusvoimien kertausharjoituksesta tuossa eilispäivänä lauantaina. Reilu viikko siellä sitten meniikin. Eli tuossa 25. marraskuuta alko. Ja tosiaan käsky kävi tuonne. Säkylän varuskuntaan, mikä oli sille aika hassu juttu, kun on käynyt aikanaan Intin Kajaanissa ja sitten asun Espoossa. Mutta ne on niitä joukko-osastoja sekootelleet tässä 15 vuoden aikana, niin kyllä se sitten siellä selvisi, että minkä takia sitten näin, näin toimittiin. Ja tota, ensimmäinen jännityksen kohdehan siinä oli se perille pääsy. eli se säkylä on aika Aika lailla sillä syrjässä kaikesta, niin joutuu vähän kikkailemaan kolmella eri junalla. Ja sitten vielä loppupätkän, niin puolustusvoimat järjesti kyydityksen sinne varuskuntaa. Että se, se oli siinä jännityksen paikka, ja kun siinä Tampereella oli vielä sellainen aika ytimekäs, lyhyt ja ytimekäs vaihto, ku, kuusi minuuttia aikaa, että onneksi oli junaa ajallaan, niin onnistu sitten päästä perille. Ja, ää, tietysti se pääasia siinä oli tuo ää, Kontio 22, sotaharjoitus, joka oli tuolla Pohjois-Karjalassa, eli sieltä säkyylästä sitten siirryttiin moottorimarssilla sinne harjoitusalueelle joka oli siellä Nurmeksen metsikössä aika lähellä aika lähellä tietysti sitä omaa kotipaikkakuntaa Valtimoa mutta en, en kyllä tosiaan siellä sotinpuron metsissä ollut ennen ryynännyt ja tota kyllä se Täytyy sanoa, että 15 vuodessa aika tehokkaasti unohtuu nuo ihan inttielämän perusasiat kuten esimerkiksi se, että miten rynnäkkökivääri puretaan ja kasataan ja miten se puhdistetaan ja niin tällaiset perusjutut ja sitten kun ei, en ole mitään sellaista eräjormailua tai ammuntaa tai tämmöistä mitä harrastanut, joka tukisi intti-touhua niin sekin sitten vähän vaikeutti, mutta siitä pitää kyllä olla tyytyväinen, että kaverilta sai apua ja ylipäätään armeija on vähän semmoinen ympäristö, että siellä ei yksinään paria, ei mitenkään, että siinä on pakko saada kaverilta jeesiä ja niin kun, vaikka olisi semmoinen normaalisti sisäänpäin sulkeutunut hiljainen tyyppi, niin siellä sitten on vaan sen selviytymisen kannalta niin aivan pakollista olla jonkin verran sosiaalinen, että saa sitten jeesia tarvittaessa ja tuota, sitten myöskin kaveria auttaa, jos kaverilla on joku ongelma siinä vieressä, niin se on hyvin tärkeätä ja sekin niinku aika lailla oli unohtunut, että miten paljon sieltä sitä kaveria oikeasti tarvii. Ja, mutta siitäkin selvittiin, vaikka hyvin ruosteessa oli nämä kaikki taidot, Mutta reserviläisenä tietysti oli jonkin verran erilaista se, että Esimerkiksi ne skapparit siellä, niin huomattavan paljon rennommi, rennommin suhtautuivat kuin sitten varuusmiehiin. Ja kyllä se varmaan 15 vuodessa on muutenkin se intin kulttuuri vähän muuttunut, siis parempaan suuntaan. Että ei ole sitä ihan älytöntä hyppyytystä, jota silloin vielä... Aikana varmasti oli enemmänkin. Mutta ky kyllä siinä oikeastaan, kyllä tässä reilun viikon aikana, niin oli semmoisia muutamia hetkiä, jolloin niinku tuntuu, että ei, ei tästä nyt mitään tule, että kun siellä tähän vuoden aikaa on valoa muutama tunti päivällä ja lopun aja on ja sitten siellä metsikössä, kun menee. Ja sitten vielä tein semmoisen todella typerän vedon näin jälkiviisana, että en sinne metsään ottanut edes kumisaappaita mukaan, vaan pelkät maiharit. Ja siellä kun lumessa kahlaat tarpeeksi kauan, niin se Kosteushan tulee sen maiharin läpi ja sitten on sukat läpimärät. Ja sen sitten tietää, että miltä se tuntuu sieltä, että sukat läpi kahvata siellä lumessa. Ja sitten kun se niinkin yksinkertainen asia kuin sukkien vaihtaminen, niin se ei ole niin yksinkertainen siellä. Kun oot äh, säkkipimeässä umpitäydessä teltassa kahdeksan muun henkilön kanssa, joilla on kaikki talvivarusteet mukana, niin se ihan pelkästään se sukkien vaihtaminenkin niin ei, ei ihan kädenkään tässä käy. Että siihenkin jo oikeasti tarvii se varti aikaa, että saa sitä vaihdettua, kaiveltua ensi repusta ja sitten jotenkin äährettyä jalkaa. Että kyllä siinä semmoisia vähän hetkiä oli, mutta sitten tietysti kun oli totta kai tiedossa, että tämä harjoitus kestää tietyn aikaa ja sitten kun ryhmähenki oli tosi hyvää ja kaverit siinä tukivat ja peistelivät hauskoja juttuja, niin kyllähän se sitten siinä kesti ihan... Mutta tota, ainakin se, että jos, jos nyt käy niin, että tulee näitä kutsuja uudestaan, ja etenkin tälle talviaikaan, niin tietääpä hän sitten varustautua vähän paremmin. Ja semmoinen yksi ikävä yllätys oli vielä se, että jouduttiin pärjäilemään sissimuonalla, eli ne on niitä... Uh, Valmis ruokapusseja, joihin pitää kaataa kuumaa vettä ja sitten se vähän sekootella ja huljutella ja sitten se on lusiikalla valmista syötäväksi. ja Eihän se hyvää ole, mutta siitä saa kuitenkin kaloreita hengenpitiimikseen. Mutta tietysti ongelmahan siinä oli, että silloin kun olisi ollut aikaa syötä, niin sitä kuumaa vettä sitten ei ollut tarjolla. Ja tota, sitten, sitten kun kuumaa vettä olisi ollut tarjolla, niin sitten oli sitä harjoitusohjelmaa, niin silloin ei sitten ehtinyt syödä. Se, onneksi kuitenkin sen verran varautua, että kävin varmaan 50 eestä sotilaskodista ostamassa suklaata ja karkkia ja tämmöistä, niin aika lailla sitten suklaa voimalla, niin tuli vedettyä se eri läpi. Ja se täytyy vielä se mainita, että se ihan kun lopulta sitten tultiin sieltä pois, niin nämä varustetarkastukset, niin kun se oli valtava massiivinen sotaharjoitus, niin sitten kun kaikki rytkäytti ne varusteensa siihen siis nämä ryhmäkohtaiset varusteensa teltat ja kaikki tota, ää, viestivälineet ja ää, aseet ja nämä niin tota tarkistettavaksi, niin siinähän kesti vielä tuntitolkulla aikaa ja kun oli hirveä ää, niinku nälkä siinä ensinnäkin ja sitten kiire tietysti suihkuun kun ei ollut neljä vuorokauteen käynyt suihkussa, niin se tuntui jotenkin erityisen piinaavalta vielä odotella senkin jälkeen, kun tuota oli kasarmille armille päästy. Mutta kyllä kokemuksena hyvin mielenkiintoinen ja ihan huipputyyppejä, kehen siellä kerkesi tutustua. Ja se on jotenkin uskomatonta, että miten tuomosessa ympäristössä, niin ei vaadi kyllä montaa päivää, että se ryhmähenki alkaa muotoutua, kun se ympäristö on niin totaalisen erilainen kuin siviilissä, niin kuten tuossa aiemmin sanoin, niin siellä ei ilman kaveriapua pärjää, niin se sitten luo kyllä semmoisen tosi nopeasti. Mutta nyt sitten vähän on rakkoja jaloissa ja semmoista pientä pientä juttua, mutta ei mitään isompaa ja on päästy arkeen palaamaan ja kyllähän se oma se hyvälle tuntui, kun eilen sitten pääsi takaisin kotiin ja tuota, puoliso tuli junasemalle vastaan ja tuota, sitten suoraan siitä hampurilaiselle ja siihen olut kylkeen, niin kyllä se maistui paremmalta kuin pitkään pitkään aikaa. että semmoinen harjoitus sitten se, että pitkiä välimatkoja ja uusia ja kavereita ja tuttavia, vaikka todennäköisyydet tietysti on, että heihin nyt tuskin törmää, kun eri puolilla Suomea asuvat, mutta kyllä semmoinen kokemus, että varmasti riittää muisteltavaa vielä pitkäksi aikaa ja tietysti toivotaan, että ei, ei nyt näitä kovin usein tulisi, tai ettei varsinkaan kovaa tilaa nyt tulisi koskaan, mutta kotona ollaan kaikki kunnossa huomenna töihin ja näin poispäin. Niin... Kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoa. Moikka!